امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه. 忙着呢 گذینه یه سار بزنین در سفر به سرزمین های ناشناخته باید تصمیم کنین که صحیح و سالم به خونه برمیگم با خودتون با یا بدون خودتون ما رو ماه